هاي قلب بنتي يتكاكو وطلعني هذا الفيديو يا بابو بنوا راح اساوي مقلب باستواميك سيدي القصر تيتش بي ادفعهم في القصر سوا ان شاء الله على جاي اساوي مقلب بالك. ساعميك شوف الفيديو الثاني شيفا ده محتوى شيفان محتوى بس اليوم يا حت الصبح راح اروح على السوق هسه راح ابدا اعط على السوق رحت وقاهرني قعدت رحنا السوق طلبت الستوته رحت جبت الفاصوليه طشات الفاصوليه هذا محتوى شيفان وهذا محتوى <تصحيح> السلام عليكم طبعا شوفوا انا رجعت من السوق ظهرنا خطيه شاتلت جوع كبر ظهرنا خطيه الصاير دي ما اقدر اشوفها الله اكبر. في ادري مخبل مو مخبل بس انت مخبل مو مخبل. ايش المهم شباب ما كل شيء. يوم ما قاعد، قاعد. مرحبا هاي قاعده ظاهر هاي قاعده ظاهرنا خطيه تقتل لكن حشيش راح ابلغ على شي فا بالخيسه لكن حشيش فا حكينا بصر نسيت لكم هاي اخير حلقه من سلسله تخطيط تيك توك الطايحه راح تشوفوا واحد صار نحكي له غير شيء مو على شيء عروشيفا طيب يلا انتم احنا وصلنا لنهايه الحلقه وطايح حضها وباي